יום השואה והגבורה. שאני מסתכל עלם, ואני מסתכל על אנה אמ של אנועייה, אני בוחר ביום הזה להסתכל יותר על הגבורות. אז אמ ישראל,aya בשואה ארבעה פעמים בכל מינה, אחד מיהן חיק גדולה התAZ בירופה, ו'גם אביה אמורAV, משפחתי בחלל, אבל בחרתי להסתכל על הגבורות. הגבורות ש'המדינה ישראל יגיעה אליה. انبيلتي نتפסوت בזמן קצר. יגנו לצבא מדים, גנו לנוער מדיים, יגנו לאנשים מדימים, יגנו נובל, יגנו לרפואה דירה, יגנו ללטייסים הכי טובים בעולם, למה לא יגנו? כי בחרנו לקחת את הגבורות. איך זה גם בחיים שלנו? אתגרים תמיד יולנו. אתגרים תמיד יבואו. מכשולים תמיד יבואו. בין קטנים לבין גדולים, תמיד יונחו נוחו בדרכנו. השאלה היא מה אנחנו נסתכל על ה... האסון שהן מביאות, מביאים מהאתגרים האלה, או על הגבורות שאנחנו הולכים לייצר בעקבות האתגרים האלה. <אז>, אז אני מזמין אתכם לבחור את הגבורות. קל ליפול באסונות, קשה לבוא גבורות, אבל זאת הייתה הבחירה שלנו מאז ומתמיד. אם שלנו תמיד בחר בגבורות ולא משנה מה מעסו לו תמידו קם קחו את זה גם לפן האישי של החיים שלכם קחו את זה לבריאות שלכם קחו את זה להתפתחות האישי של שלכם קחו את זה למשפחות שלכם קחו את זה ללימודים שלכם קחו זה לעסקים שלכם קחו את הגבורות שלכם ותצליחו אתם אסונות שעות יש אבל הבחירות הן הדבר הכי חשוב. אני בוחר בגבורות בעבורי. אני מקווה שאתם גם בעבורכם.